असला मैं हूं आपकी Lifestyle Medical Specialist स्पेशलिस्ट आज हम बात करेंगे कि हम अपने वजन को कैसे कम कर सकते हैं तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊ के तीन छोटे चमचे जो है वो एक बड़े चम्मच के बराबर होते हैं यानी हम टेबल स्पून कहते हैं बड़े चम्मच को और छोटे चम्मच को टी स्पून कहते हैं तो जो एक टी स्पून जो होता है उसमें फोर چینی اگر آپ چائے میں ڈالنا چاہیں تو ایک ٹی اسپون جو ہے وہ فور گرامس چینی کے برابر ہوتا ہے اور اسی طرح ایک کیوب آف شوگر جو ہے وہ بھی ایک چمچ کے برابر ہوتا ہے اور جب آپ کہیں جائیں تو جو آپ کو ساشے ملتے ہیں اس میں بھی ایک چمچ چینی ہوتی ہے ہمیں یہ دیکھ لینا چاہیے کہ ایک گرام میں کتنی کیلریز یا کتنے ہرارے ہوتے ہیں تو لہمیات پروٹینز یا ہماری جو غذا ہوتی ہے اس میں تین مین چیزیں ہوتی ہیں پروٹین، لہمیات کاربوہائیڈریٹس نشاستہ دار غذا اور فیٹس جن کو روگنیات کہتے ہیں تو ون گرام آف پروٹین اور کاربوہائیڈریٹ جو ہے وہ اس میں چار ہرارے ہوتے ہیں اور ایک گرام جو آئل کا ہوتا ہے اس میں نو ہرارے ہوتے ہیں یعنی ہم زیادہ کیلریز استعمال کرتے ہیں اگر ہم تیل یا روگن کا استعمال کریں उसके बाद आप देखें कि हमें हमारी मुठ्ठी भर मुठ्ठी भर एक सर्व कहते हैं यानि अगर आपको एक मुठ्ठी भर अ सब्जियां जो है पाँच मुठिया मुठी सब्जी की एक दिन में खानी चाहिए और पांच ही मुठ्ठी भर फ्रूट खाना चाहिए ठीक है तो ये एक मुठ्ठी आपकी जो है जितना आपकी हथेली में आ जाता है और जितना एक छोटे कप में आता है उसको एक सर्विंग कहते हैं अब यह है कि एक अगर हम उसको ग्राम में देखें तो एक पोर्शन जो है या सर्विंग है उसमें अस्सी ग्राम होते हैं और अगर हम ड्राइड फ्रूट जैसे आजकल सर्दियां हैं तो ड्राई फ्रूट खाते हैं तो वो थर्टी ग्राम होते हैं एक पोर्शन में तो जैसे दो छोटे पीस हैं फल के जैसे चेरी है या कीवी है तो ये एक सर्विंग होगी एक मुठ्ठी होगी और जो ड्राइड फ्रूट है उनका एक बड़ा चमचा एक सर्विंग में आएगा और इसी तरह तीन बड़े चम्मच लोबिया या दाल के एक सर्विंग में आएंगे अगर आप एक पूरी गाजर खाते हैं तो वो एक सर्विंग है और अगर आप सलाद के पत्ते या पालक के पत्ते ताज़ा पत्तों से एक कप भर लेते हैं तो वो एक सर्विंग में आता है इसी तरह अगर आप जो है स्मूदी पीते हैं तो वो एक ग्लास जो है वो ایک سرونگ میں آتا ہے اسموتی اور جوس میں یہ فرق ہوتا ہے کہ جوس میں تو آپ پھوگ جو ہوتا ہے اس کو پھینک دیتے ہیں اسموتی میں آپ پانی ڈال کے سارا کچھ اس کو بلینڈ کر لیتے ہیں تو جوس اگر آپ اپنا ہیلدی رہنا چاہتے ہیں تو جوس کی بجائے اسمودی پینے کی عادت ڈالیں اس کے بعد یہ کہ ہم پروٹینس جو ہے اگر وہ ہم وہ پروٹین استعمال کریں جو سبزیوں پودوں سے حاصل ہوتی ہے تو ہمارے لیے زیادہ فائدہ بند ہے کیونکہ جو جانوروں سے ہم پروٹین لیتے ہیں وہ ہمارے جسم کو زیادہ نقصان پہنچاتی ہے تو مختلف قسم کی دالیں لوبیا چنے یہ سارے پروٹین کے سورسز ہیں اسی طرح جو ہم فروٹس اینڈ ویجیٹیبل کھاتے ہیں ان میں بھی تھوڑی بہت پروٹین ہوتی ہے لیکن اگر آپ سبزیوں کے ساتھ دال اور لوبیا کھائیں تو آپ میں بالکل پروٹین کی کمی نہیں ہی واقع ہوگی پھر یہ السی ہے بہت عام ہمارے ہاں پائی جاتی ہے اس میں اومیگا تھری ہوتا ہے اومیگا تھری ایک ایسا روگن ہے جو کہ مچھلی میں ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو السی میں بہت وافر مقدار میں لیا ہے تو السی گرمیوں اور سردیوں دونوں موسم میں پسی ہوئی السی ایک بڑا چمچ ضرور کھانی چاہیے یہ صحت کے لیے بہت مفید ہے اس کے علاوہ ہمیں تین لیٹر پانی روزانہ پینا چاہیے اب آپ پوچھیں گے کہ پانی پینے کے فوائد کیا ہوتے ہیں تو پانی وزن کم کرنے میں مدد کرتا ہے جلد کو ترو تازہ رکھتا ہے اس سے انفیکشن کم ہوتا ہے پانی جسم سے فاسد مادوں کے اخراج میں مدد دیتا ہے یہ دل کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے یہ جوڑوں کے درد اور سوزش کو کم کرتا ہے ہماری توانائی کو زیادہ کرتا ہے قبض نہیں ہونے دیتا کینسر سے حفاظت کرتا ہے اور قوت استداد بڑھتی ہے پھر پیشاب کا رنگ آپ کا بہترین مانیٹر ہے اگر آپ کا جو ہے وہ سفید رنگ کا پیشاب آپ کو آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بالکل صحیح مقدار میں پانی لے رہے ہیں اگر تھوڑا سا آ, یلو ہے تو اس کا مطلب ہے ایک گلاس آپ کو پانی اور پینا چاہیے لیکن اگر آ, تیز پیلے رنگ کا ہے تو آپ کو دو سے تین گلاس پانی فوراً پینے چاہیے اور اگر گہرے پیلے رنگ کا ہے تو آپ کو پوری پانی کی بوتل ایک پینی چاہیے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اپنے پیشاب کے رنگ سے کہ آپ پانی سے ہی مقدار میں لے رہے ہیں یا نہیں پھر یہ ہے کہ آپ کو تقریباً ہر کھانے میں دو سرونگس لینی چاہیے سبزیوں کی اور دو فروٹ کی اور نشاستہ دار غذا جیسے ہے اس کی بھی ایک سرونگ لینی چاہیے اور پانی اور سبز چائے کا استعمال کرنا چاہیے تاکہ آپ اس میں کیلریز نہ لیں آپ سبزیوں اور فروٹ کا مکس سلاد بنا کے کھا سکتے ہیں اور کیونکہ اس میں بہت زیادہ ایسے اجزاء ہوتے ہیں جو ہماری صحت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں کوشش کریں کہ مختلف جو سیزنل موسمی سبزیاں ہیں اور پھل ہیں ان کو ملا کے آپ سلاد کی ایک بڑی پلیٹ بنائیں اور دن میں تین دفعہ کھائیں تو آپ کے بہت سی بیماریوں سے آپ بچ جائیں گے اور آپ کا وزن بھی کم ہوگا آپ کیسے بنا سکتے ہیں بہت آسان ہے آدھا کپ پالک کے پتے لیں ایک کپ پانی لیں اس میں بلینڈر میں ایک کیلا اور ایک سیب ڈالیں اور اس کو اچھی طرح بلینڈ کر کے آپ اسٹرال لگا کے پی سکتے ہیں یہ صحت کے لیے بہت اچھی ہے اس کے علاوہ جو چیزیں آپ نے نہیں کھانی وہ تلی ہوئی بزار کی اشیا ہے ان سے پرہیز کریں اس کے علاوہ جو, جو چیزیں جن میں میدہ اور چینی ہوتی ہے ان سے پرہیز کریں جیسے مٹھائیاں ڈبر روٹی اور پاسٹا وغیرہ اور جو بزار کے بنے ہوئے جوس ہیں ان سے پرہیز کریں اور اس کے علاوہ جو چیزیں پیکج میں آتی ہیں اگر آپ ان کے انگریڈینٹس پڑھیں کہ ان میں کون کون سے ہیں تو بہت ساری چیزیں اس میں وہ ہوتی ہیں جو ہماری صحت نک... کے لیے نقصان دہ ہیں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی کامیابی اسی میں ہے کہ آپ اس کو فالو کریں اور پھر اگر آپ کو کوئی اور رہنمائی کی ضرورت ہے तो मुझे इनबॉक्स कर दें शुक्रिया